جی بھائی تو آج میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے ایک اور زبردست ویڈیو جابس اپورچونیٹیز کے متعلق تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پنجاب جیل ڈپارٹمنٹ مینیجر کی جابز में کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پنجاب جیل ڈپارٹمنٹ میں جو جابز اپورچونیٹیز ہیں کون کون سی ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کی ڈیٹ کیا ہے اور ان کے لیے نمبر آف پوسٹ جو ہیں وہ کتنی ہیں اور ہم اپلائی اس میں کیسے کریں گے پروسیجر کیا ہے کیا کیا ہمیں کوالیپیشن چاہیے کیا ہمیں ڈاکیومنٹس چاہیے تو یہ سب کچھ ڈیٹیل سے ہم دیکھنے والے ہیں تو یہ آپ کو ویڈیو ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور یہ آپ کو جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک ایڈورٹائزمنٹ اشتہار بھائی خالی اسلامیہ محکمہ جیل خانہ چار پنجاب تو یہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہے سب سے پہلے تو اس کی میں لاسٹ ڈیٹ آپ کو بتا دوں وہ ہے 29 نائن اگست ٹونٹی ٹوئنٹی ٹو اگست انتیس اگست دو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور یہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کی نمبر آف پوسٹ اور پوسٹ کون کون سی ہیں تو سب سے پہلے تو نام سامی جو ہے وہ پروگرام فیسر اس کی جو ترخواہ ہے وہ نوے ہزار روپئے نائنٹی کیس کی جو اور پے ہوگی منتھلی اور ڈیٹا انٹری اپریٹر چاہیے مجموعی تنخواہ جو ہے وہ پینتیس ہزار کے اس کی جو منتھلی انکم ہوگی تو اس کے لیے جو پروگرام فیسر اس کی نمبر آف پوسٹ ہے ون اور ڈیٹا انٹری کی نمبر آف پوسٹ ہے ٹو ٹوینٹی پروگرام فیسر کے لیے عمر چاہیے 35 سال میکسیمم ہونی چاہیے عمر اور ڈیٹا انٹری کے لیے 30 سال میکسیمم اور کوالیفیکیشن ہمیں چاہیے منیمم سکسٹین ایئر آف ایجوکیشن ود ڈگری آف کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر انجینئرنگ کمپیوٹر انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس مین بی ایس سی ایس او یا ایم سی ایس او ایئر کی ڈگری ہمیں چاہیے اور دو سال کا ہمیں ایکسپیرئنس چاہیے اور نیکسٹ ڈیٹا انٹری میں ہمیں ایف اے چاہیے یا ایف ایس سی چاہیے سکس منتھ چاہیے اور فورٹی ورڈ پر سیکنڈ جو ہمیں سپیڈ چاہیے تو اب رہی بات اپلائی کرنے کی تو اب اس کا اپلائی کرنے کا کوئی آن لائن پروسیجر نہیں ہے تو اس کی ویب سائٹ ہے ہم صرف وہاں سے جو ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کر کر سکتے ہیں تو تو اب ہم چلتے ہیں اپلائی کی طرف تو اپلائی کرنے کے لیے پرائزن کے یہ اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے تو یہاں پہ آپ نے جانا ہے اور نیچے آپ نے فوٹو پہ چلے جانا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جاب یہاں جابس پہ آپ نے کلک کرنا ہے جابس پہ کلک کرنے کے بعد نیو جاب نیو جاب پہ یہاں پہ آپ جو ایڈورٹائزمنٹ دیکھ سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے کے بعد یہاں سے آپ جاب ڈیٹیل اور جاب ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس اپلیکیشن فام तो ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया है एप्लीकेशन फॉर्म पे यहां पर आपने फोटोग्राफ जो अपना नंबर नेम और पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपना नेम फादर नेम सी एन आई सी डेट ऑफ बर्थ लिखे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एजुकेशन परसपीरियंस जैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वैसे हमने सिर्फ यहाँ पर लिखना है लिखने के बाद अपना जो डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो है सी एन डोमिसाइल सर्टिफिकेट मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री इंटर डिग्री जो मेन जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं हमें उस, उसी के हिसाब से ही हम अगर एंट्री डाटा एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो मैक्सिमम है वो एफ ए डिग्री ही चाहिए एफ की, की फिर हमें मैट्र फिर हमें मास्टर की डिग्री या बैचलर की डिग्री डिग्री जो नहीं चाहिए हमें सिर्फ इंटरमीडिएट की डिग्री ही चाहिए मेन जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमने जमा कहां करवानी है अपनी एप्लीकेशन तो ये जो है वो आठ जो एड्रेस दिए हुए हैं दफ्तर इंस्पेक्टर जनरल जे, जे, जेल खाना जवाद पंजाब तो ये आठ एड्रेस यहां पे दिए हुए हैं तो आप किसी भी पते पे जो एड्रेस पे आप अपनी एप्लीकेशन को भेज सकते हैं تو یہ تھا اس کا چھوٹ سا پروسیجر اپلائی کرنے کا اور چھوٹ سی انفارمیشن اس کے متعلق جابس کے متعلق تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ پر لازمی پوچھیں تو اگر ویڈیو اچھی لگے گی تو ویڈیو کو آدمی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جابس اور یونیورسٹی ایڈمیشن متعلق جو بھی اپڈیٹ ہے اس کی جو نوٹیفکیشن آپ کو ملتی ہے